Спочатку машинкою розкатують тісто, далі вирізають кружечки, а дівчата розкладають начинку, в даному випадку сир і ліплять вареники. Заправляє виробничим цехом технолог Іван Головін. Чоловік перебрався до Хмельницького з Донецька. По професії я технолог. По професії я технолог. Кілька років тут працюю. Я виїхав з Донецька у 2014 році. Зареєструвався тут як переселенець, знайшов дружину, влаштувався на роботу. Я от працюю тут на виробництві по спеціальності. Продукція відрізняється від тієї, яку тут робили взимку, розповідає Іван Головін. Зараз йде укон на сезонни. «Зараз іде уклон на сезонні овочі. в плані капуста пішла. Ми передаємо голубці більше, перці фаршировані. Взимку це були напівфабрикати з тіста, пальмені, вареники. Доставка в замороженому вигляді. Сьогодні у нас планується виготовити голубців біля 18 кілограмів одного виду. Їх всього три види. Одного виду йде 18 кілограмів, інших два по шість замовили. І ще вареники і пальмені. Чотири види вареників від трьох до шести кілограмів. 45 кілограмів для армії». Волонтерка Юлія Лосікова каже, приходить допомагати від початку повномасштабного вторгнення. З початку війни приходила кожен день, а потім не було такої потреби вже, ну, в людях, тому що було дуже багато бажаючих, і так з перервами час від часу. Збираю начинку на чебураки мясо називається. є така начинка, там туди входить м'ясо, все, і от я збираю. Це в нас перекручено свинина, натуральна свинина, ми привозимо. Ми перекручуємо її самі на сорокці. Тетяна Василюк каже, працює на підприємстві і одночасно займається волонтерською діяльністю. Потрапила я сюди раніше, ніж до війни. Просто знайшла об'яву і прийшла допомагати. Від 24 лютого я завжди. У мене три племінники і швагро зараз знаходяться передовій. Я дуже за них переживаю і от від того ми допомагаємо багато, віддаємо нашої продукції хлопцям і на передову і теробороні і військовим частинам. Власниця підприємства Наталя Заровна каже, у лютому і на початку повномасштабного вторгнення було значно більше замовлень на продукцію для фронту. В перші місяці ми видавали десь по кілограм 400 в тиждень, 400-500, зараз вже менше, зараз десь до 200 в тиждень виходить. Ми даємо та продукція, яка може дійсно доїхати. Така продукція, як це, як голубці, як далма, млинчики всякі різні, тобто вони нормально доїхають ми ще сухий лід туди термохолодильник або термопакет, і воно нормально доїжджає. Наталя каже, найбільші хлопці з передової просять солодку, особливо мленчики. Мленчики з різними начинками, з шоколадом, з бананом, з вишньою, з яблуками. За словами Наталі, частину грошей, яку отримають від продажу продукції, використовують на купівлю амуніції. Завдяки от вирічки, знову ж завдяки це ми всьому ми купуємо бронежилети, розгрузки, аптечки. Передавали квадрокоптер. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.